تو گھبرا کے یہ کہا کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کے یہ کہا کہ مر جائیں گے مر کر بھی نہ آیا چین تو پھر کدھر جائیں گے مر کر بھی نہ آیا چین تو پھر کدھر جائیں گے اتلے ناداں سہم جا ذرا ذرا ٹھہر تو سہی. اے دل نادا سہم جا ذرا ذرا ٹھہر تو سہی انزل تیری ہے کٹھن ہے ذرا بھی گیا تو پھسل تو ہم دو جہاں میں بکھر جائیں گے ذرا بھی گیا تو پھسل تو ہم دو جہاں میں بکھر جائیں گے مر کر بھی نہ آیا چین تو پھر کدھر جائیں گے پھر کدھر